Živjo in dobrodošli v novem, tukaj mičkem, drugačnem blogu. Mi vas z Maksom smo namreč iz Ledene gorenske pobegala na bolj Toplo Primorsko. Vmes sva smo si pa naredila še iz leta in sva se odstavila v eni magični vasici, kjer sem včasih zelo rada obiskala, ampak je že dolgo časa nisem. Ja pa tudi enkoli nisem v V zimskem času, tako da pajmo pogledati, kako izgleda Štanjelj februarja. Štanjer, kot mu pravijo domačini, je ena najstarejših naselij na krasu in je prepoznano predvsem po svojem starem mestnem vaškem jedru. Ime je dobilo po zavetniku cerkve svetem Danielu, in ta grič je bil zaradi svoje strateške lege poseljen že v prazgodovini, utrjen trjem pa je bil tudi v času antike. Kraj sam je bil prvič pisno omenjen že leta 1402 in ta starodaven predih je čuta še danes. Njegovo značilno obramno obzidje je iz 15. stoletja prebivalce ščitila v času turških upadov, vrhunec razvoja pa je naselje doživela v 16. in 17. stoletju in iz tega časa izvira tudi večina arhitekturnih značilnosti stavb, ki si jih lahko gledate še danes. No, med času med svetovnima vojnama pa je Štanjelu vtisnil svoj pečar arhitekt in tedani župan, Max Fabiani. In tale vrt, Ferrariov vrt, po katerem smo se z Maksom sprehodila, je le eno izmed njegovih stvaritev. Njegovo 20-letno delo v Štanjelu zajema številne posege in ti skupaj kažejo arhitektovo vizijo nadgraditve obstoječih prostorskih kvalitet naselja z rešitvami, ki jih narekuje sodobni vsak dan. Posegi v staro naselje so bili usmerjeni v njegovo prilagoditev potrebom sodobnega življenja in sama obnova objektov z uvedbo njihove nove rabe dodatno kaže na arhitektovo dalnovidnost in inovativnost pri pristopu k delišči. V tistem času je razmišljal o dostopnosti naselja za automobilski promet z sistema dostopov, kar boste videli, da je zelo dober vidno še danes. Kapa. Mi dva sva se sprehodila cel krok, si ogledala vse te stavbe in se vmes v tej krožni poti ustavila tudi na krajšem postanku v Dekvarni, na krajskem dvorišču. Kole bom reka, če ste zavili za avtoceste zaštanje, si šte ogledati to čudovito vasico, potem pa nadaljujete v smeri proti Primorski. Je ena destinacija, ki si jo z otroci morate nujno ogledati. Lipica. Ogled kubilarne je definitivno posebno doživetje. Lipica je najstarejša evropska kubilarna, ki kontinuirano vzreja eno najstarejših kulturnih pasen kon. Kot taka nosi izjemen pomen kulturno-zgodovinske in naravne dediščine, tako za slovensko kot tudi za širše evropsko okolje. Vstopnina v samo kubilarno vam omogoča neomejeno zadrževanje na posestvu kubilarna Lipica v njihovem odpiralnem času. Koniček. Kako dela koniček? Postoplina <totipenik> v kobilarno vključuje voden ali samostojen ogled, zadrževanje v njihovih hlevih, v njihovih trevoredih, travnikih. Skratka, ogromno enih površin za izkoristiti za vas, za majčke in verjente. Našmu maksu se je o tem sanjal še cel teden. je tudi v zimskem času zanimiva men fenomenalna zaradi agrni ja, gužve, konički so zuni a, in v hlevih, tako da ob plačilu stopnice, grete lahko tudi v hleve, tako božate koničke, tako da ekstra bonus. A, drugače bo tukaj ogromno enih drevoredov, kjer se lahko tudi prehodste, imajo tudi grala, zelo pomemben podatek. A, tako da ja, Če želite neko celostno izkorišteno danje, kombinacija teh dveh izletov odlična. Pa pa na morje, pa je vikend rešen, se vidno z morjem.